20 तथा व्यक्ति खूबज जीवंत सक्रिय बनी सके मगज श्रेष्ठ रीते काम करे पर सब समझदारी वाली वस्तु तेम कहेल् कि आपनसिक अवस्था पर आप शू खाई तुम प्रभाव पड़े तबीबी विज्ञान फल और शाक भाजी कई रीतना मानसिक स्वास्थ्य सुधारेना विषे बात करें शूत कोई महत्व है शू फलों आधारित खोराक्रमुक प्रकार की साधना करता है कि काम परिवार ने घनी बड़ी शारीरिक क्रियावाड़ी सा जीवता लोग योग्य है Or... कोई मशीन मा अथवा कोईप्रकार बढ़तन जो अपने असरकारकता मूलभूत रीते ते केटली सरलता थी बढ़े छे है शाम ते वाहनों मा अलग प्रकार ईंधन छो ટ્રેક્ટરમાં તમે અલગ પ્રકારનું વાપરો છો ફાસ્ટ કારમાં તમે અલગ વાપરો છો તથા એરોપ્લેનમાં તમે બીજા જ પ્રકારનું વાપરો છો તેનું મુખ્ય કારણ તે કેટલી સરળ રીતે બળે છે તે છે તમે તમારા પેટ્રોલ પંપ પર લેવલ જોયા હશે સિત્યાસી નેવ્યાસી નેવું એકાણું ત્રાણું છન્નું વેલ સો ઑક્ટેન વાળું તુરંત જ બાઇક એ રીતે કામ કરશે જે રીતે બીજી ન કરી શકે તો તમે સારી રીતે જાણો છો કે સૌથી સરળતાથી પચે તેવો ખોરાક ફળ છે पाचन एटले पाचन नी अगनी तरीके ते जेमने जड़ता गोता थोड़ो भाग मरेलो हो मजा आए मजाक न समझता ઘણા લોકોને તેવું ગમતું હોય છે ઊંઘવું નશો કરવો વધુ પડતું ખાવું અને પડ્યા રહેવું તેમને તેમના જીવનમાં જીવંત અને સક્રિય તથા ક્રિયાશીલ રહેવા કરતા વધુ સારું લાગે છે તો માત્રુણ પણ છે તમારે ફક્ત રાહ જોવી પડશે વ્યક્તિ એક તીવ્ર આનંદ અને કેફ તથા ઊંડા સુખ નો અનુભવ પણ તમને ખબર છે આદમે પણ ફળથી શરૂઆત કરી तो जय फिर तो खाने केफरजन विषय करूँ केरी विषय केरी, केरी गोटलो महत्व બાકીનું બધું ખાલી એક આકર્ષણ છે ધારો કે તમે બીમાર છો હોસ્પિટલમાં છો હોસ્પિટલની પથારી ઉપર પડ્યા છો કોઈ તમારા માટે ચિકન બિરિયાની નહીં લાવે ખરું ને તેઓ ફળ લઈને આવશે કેમકે તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓને પણ એટલી સમજણ પડે છે કે તેવું બધું ખાઈને તમે બીમાર થયા હવે તો સમજણપૂર્વક ખાવ આ તેમનો સંદેશ છે તમે દરરોજ એક ખાડો ખોદો છો તમારા હાથે મશીન થી નહીં પરંતુ તમે તમારા હાથે ખોદો છો અને તમે સખત મહેનત કરો છો तो कदाच एवं फायदे भूखाओं के एक साथ कदाच पेट खाली लगे ते पेट खाली होता ऊर्जावन रही सकोला स्तर जागरूकता केलवो त्या सुधी के भूख ઉર્જાનો જથ્થો ખાલી થવા વિશે છે તમારે થોડી જાગૃતતાની જરૂર છે જેથી તમારું પેટ ખાલી હોય તો પણ તમે ઠીક હોવ કારણ કે તમે ઉર્જાથી ભરપૂર છો જ્યારે ઉર્જા ઘટવા માંડે ત્યારે તમે ખાવટ You may have to either spend little more time You little કારણ કે તે મીઠા હોય છે તેથી તમારે રાહ જોઈને ધીમે ધીમે ખાવું પડે આપણી અંદર એક જૈવિક ઘડિયાળ પણ છે ધારો કે તમારું રોજનું ભોજન રાંધેલું ભોજન લેતા તમને દસ થી બાર મિનિટ લાગે છે हमें तब फल खाओ तो दस बार मिनिट थाए शरीर कह सूरत खाई लीधे तो, तमारे रहीने पड़ छे। के छे। छे। के तो पड़े कारण कि आ घड़िया समय ध्यान रखे पेट भरवा नहीं मून रखे जैसे दस की बार मिनिट थाय तक पेट भराई गूं तो व्यक्तिए पार जूरता प्रमाण में खाव पड़े परंतु जो तम मार पर होने शारीरिक रीते बहु सक्रिय हो महत्व कि तमें दिवस में तर वमोरा मोटा भाग कदाच पेले त्रारमता हण जो तब छ कलाक सूता हो कि आठ कलाक सूता हो कि बाकी कलाकों में सोलह कलाक में त्रमवू पूरत है जो तुम फल खाता हो तो परंतु बे कलाक में तरू पेट तक खाली लगते ऊर्जा भरपूर પરંતુ ખાલી પેટે રહેવાની આદત પાડવી જોઈએ આ સમયે તમારું મગજ શ્રેષ્ઠ રીતે સરસ રીતે ચાલશે પરંતુ તમને હાલમાં બજારમાં જે ફળો મળે છે આપણને ખબર નથી તે કેવા છે ते एक थोड़ी समस्या है के स्पष्टपण जो जयना जो प्रकारी फल खाता आजेला फलो अमरी पास भारत में अर्थ है कि अहं तो आखी अलग बात है परंतु भारत में जेवा हे घना मोटा बधु गोला देखा सारा है परंतु बोटोक्स ज चा हूँ स्पष्टपण जी सकु छू के तेमा पहला जेटली शक्ति जीवंतता नहीं मैं बजार उगाड़ा मणस मैं नहीं आ फो खास तो बजार बनाया है कि सौ नकाम है परंतु तम पहला जेवाटला प्रमाण में पोषक तत्व नहीं होता तो जवे कि क्या प्रकार फलों तेल सको अनुसार विभिन्न प्रकार फलों उपलब्ध है आ अदुत वस्तु के चौक्स समय जो प्रकार फमीन उगाड़ेम ने सौ अनुकूल आए तेनालीर घ कई रीते ऋतु ठंडी होरमी हो वातावरण होरती ऋतुकूल फल उत्पन्न खाता हो तो परंतु हम तुम न्यूजीलेंडल फलों खाओ है जो तब तारी आसपास जमीन में उगेते खाता हो तो तब जोशो कि ऋतु अनुसार योग्य प्रकार फलों उत्पन्न थाय समय श्रेष्ठ खावालायक वस्तु सौ महत्व के पर्यावरण की संभाल आ खोराक खाओ सौ समझदारी भरू है हाल में अग एक अभियान शुरू कर रहा छि कि दरक व्यक्ति ओछा में ओछो तीस टका फलाहार पर रहे इट के तरा आहार ओछा में ओछा तीस टका फलों होइए कारण के जो तमो तीस टका खोराक वृक्षों में आए खेड़ेली जमीन और खेती नहीं तो्यावरण मेटन में एक અને જો તમે ભારે માંસાહારમાંથી ફળો ખાવા તરફ જઈ રહ્યા હો તો કદાચ તમને એવું લાગે કે તમે કશું ખાધું જ નથી કેમકે તમને બહુ ભારે ખોરાક છે હું ઈચ્છું છું કે તમે આ સમજો આમ પણ તમે માટીમાં જ પાછા જવાના છો તે કુદરત છે ઓકે પરંતુ અત્યારે આપણે જેને જીવન કહીએ છીએ તે એ છે કે જમીનમાંથી પણ એવી રીતે ખીલવું જાણે તમે તેનાથી અલગ છો अपने रीते उड़ीए जाने अपने मटी न बनेलाइए तव लगे नहीं आकाश में उड़तूँ पक्षी मटीन ज बनेलू है परंतु जयरे उड़तु हो ते मटीजेव नहीं लगत तो दरेक जीवन जयरे खीली उठे तरह ज लगव जीए पर मटी न परंतु जो आप खीली उठवा मागता हो ईंधन अपने वपरी है आ सीस्टम में जो ईंधन नाखीव होवु जो झड़पी प्रज्वलित है सरलता से प्रगटा शकाय तव हो सरलता सड़गे तो सौ सारो खोराक है अपना पेट में तम कोई शंका नहीं के फल है ए छे जे सौ झड़प सड़गी उठ से तो तेनों मतलब के ओछा में ओछो अवशेष छोड़े सिस्टम ने ओछा में ओछी मेहनत पड़े सिस्टम पर ओछा में ओछो तनाव पड़ स तो चौक्स रीते बहुमोटो फरक लाशे હું ઓળખું છું એવા વ્યક્તિને જેઓ લગભગ એક હજાર અને આઠ દિવસ એક જ ફળ રહ્યા આ વ્યક્તિ નારંગી પર રહ્યા એક દિવસ સુધી ફક્ત નારંગી આ ખાધી જ્યારે તેમણે શરૂઆત કરી ત્યારે તેમને ઘણા રોગો હતા તેમને ડાયાબિટીસ હતું હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ખબર નહીં તેઓએ મને તેમના રોગોનું આખું લિસ્ટ જણાવેલું बहु गंभीर पड़तू, वजन, एक व्यक्ति मेहरबानी करी खावा लगता अमार नारंगी तंगी पड़ी जैसे तब फ्लॉरिडा रह अदुत रीते फायदा कर आज दुनिया में के? तो आठो बदलाव लाइन पर सूथी श्रेष्ठ रहे मास नी वच्चे नी वाद तो, एक व्यक्ति एक वर्ष नाम फलाहार करो तो अपने त्रो लीटर पानी जरूर पड़ से बधीज नदीओ फरी एक बार वह તમારે આમ કરવું જોઈએ ઓલ ધ રિવર્સ વિલ ફ્લો વ